Gdje je na mom života, moj srce i samota. Sjek drugim suzelice, moja ljubav večno biće. Sanja sanja, ja sam bio od kad sam te, od kad sam te zaboravio, sjek mi u gimb ćešina ta. Da ти dugo zatvoriš mi rata, Se kiнуgiм би ćš zinanata, da ti meи zatvoriš mi rata. Сања Сња, Piа сам би nekim другим. Piće sam li naili meдушo izzinanata da ti meni samo zatvoriš vrata